سفر الملوك الاول الاصحاح الثامن حينئذ جمع سليمان شيوخ اسرائيل وكل رؤوس الاسباط رؤساء الاباء من بني اسرائيل الى الملك سليمان في اورشليم لاصعاد تابوت عهد الرب من مدينه داوود هي صهيون فاجتمع الى الملك سليمان جميع رجال اسرائيل في العيد في شهر اي هو الشهر السابع وجاء جميع شيوخ اسرائيل وحمل الكهنة التابوت واصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع مع جميع انية القدس التي في الخيمة فاصعدها الكهنة واللاويون والملك سليمان وكل جماعة اسرائيل المجتمعين اليه معه امام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثره وادخل الكهنه تابوت عهد الرب الى مكانه في محراب البيت في قدس الاقداس الى تحت جناحي الكروبين لان الكروبين بسطا اجنحتهما على موضع التابوت وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق وجذب العصية فتراءت رؤوس العصي من القدس امام المحراب ولم ترى خارجا وهي هناك الى هذا اليوم لم يكن في التابوت الا لوحال حجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني اسرائيل عند خروجهم من ارض مصر وكان لما خرج الكهنة من القدس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 وأقام الرب كلامه الذي تكلم به وقد قمت أنا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم الرب وبنيت البيت لاسم الرب إله إسرائيل وجعلت هناك مكانا للتابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعه مع آبائنا عند إخراجه إياهم من أرض مصر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 حتى يسير أمامي كما سرت أنت أمامي والآن يا إله إسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض هوذا السماوات وسماء السماوات لا تسع فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت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 واسمع تضرع عبدك وشعبك اسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع. واسمع أنت في موضع سكناك في السماء. وإذا سمعت فاغفر. إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه، وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت. فاسمع أنت في السماء واعمل وقدي.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 فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل وارجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لآبائهم إذا أغلقت السماء ولم يكن مطر لأنهم أخطأوا إليك ثم صلوا في هذا الموضع واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لأنك ضايقتهم فاسمع أنت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك إسرائيل فتعلمهم الطريق الصالح الذي يسلكون فيه وأعطي مطرا على أرضك التي أعطيتها لشعبك ميراثا إذا صار في الأرض جوع إذا صار وبأ إذا صار لفح أو يرقان أو جراد جردم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 واعط كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر لكي يخافوك كل الأيام التي يحيون فيها على وجه الأرض التي أعطيت لآبائنا وكذلك الأجنبي الذي ليس من شعبك إسرائيل هو وجاء من أرض بعيدة من أجل اسمك لانهم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القوي وذراعك المندود فمتى جاء وصلى في هذا البيت فاسمع انت من السماء مكان سكنك وافعل حسب كل ما يدعو به اليك الاجنبي لكي يعلم كل شعوب الارض اسمك فيخافوك كشعبك اسرائيل ولكي يعلموا انه قد دعي اسمك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 في أرض أعدائهم الذين سبوهم وصلوا إليك نحو أرضهم التي أعطيت لآبائهم نحو المدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لاسمك فاسمع في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم واغفر لشعبك ما أخطأ به إليك وجميع ذنوبهم التي أذنبوا بها إليك وأعطهم رحمة أمام الذين سبوهم فيرحموهم لأنهم شعبك وميراثك الذين أخرجت من مصر من وسط كور الحديد لتكون عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبك إسرائيل فتصغي إليهم في كل ما يدعون لأنك أنت أفرستهم لك ميراثا من جميع شعوب الأرض كما تكلمت عن يد موسى عبدك عند إخراجك آبا أنا من مصر يا سيد الرب وكان لما انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع أنه نهض من أمام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه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 ليكن الرب الى هنا معنا كما كان مع ابائنا فلا يتركنا ولا يرفضنا ليميل بقلوبنا اليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائضه واحكامه التي اوصى بها ابائنا وليكن كلامي هذا الذي تضرعت به امام الرب قريبا من الرب الى هنا نهارا وليلا ليقضي قضاء عبده وقضاء شعبه اسرائيل امر كل يوم في يومه ليعلم كل شعوب الارض ان الرب هو الله وليس اخر فليكن قلبكم كاملا لدى الرب الى هنا اذ تسيرون في فَرَائِضِهِ وتحفظون وَصَايَاهُ كهذا اليوم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 التي امام بيت الرب لانه قرب هناك المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السلامة لان مذبح النحاس الذي امام الرب كان صغيرا عن ان يسعى المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السلامة وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع اسرائيل معه جمهور كبير من مدخل حماة الى وادي مصر امام الرب الى هنا سبعة ايام وسبعة ايام اربعة عشر يوما وفي اليوم الثامن صرف الشعب فبارك الملك وذهبوا الى خيامهم فرحين وطيب القلوب لاجل كل الخير الذي عمل الرب لداود عبده ولاسرائيل شعبه